سلام و درود خدمت شما دوستان نازنین و مهربان هر شما را خوش آمدید میگویم با کانال یوتیوب دنیای من یا مای دنیای من یعنی دنیای هر یکی از شما دنیای من شما را ارتباط می دهد با این جهانی هستی که در آن زندگی می کنید دنیای من وسیله ارتباط شما با مردم جهان از جدیدترین پیشرفت های تکنولوژی فناوری فضایی ساخت و ساز و صنعتی آگاه شد آشنایی با واقعات و این چیزهایی را که شما نمیدانید با دنیای من باشید